Monenlaisia ruokavalioita. Erityisruokavalio poikkeaa tavallisesta suositusten mukaisesta ruokavaliosta. Siinä rajoitetaan tietty ruokainen tai useamman ruokainen käyttö. Erityisruokavaliota noudatetaan terveydellisistä syistä, esimerkiksi ruokainen allergia tai sairauden ennaltaehkäisy. Ruokavaliota voidaan noudattaa myös uskonnollisista syistä, esimerkiksi muslimien halalta juutalaisten kosherruoka. Ruokavalion taustalla voi olla myös aatteelliset tai eettiset syyt. Omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtivan ruokavalio sisältää niukasti kovaa rasvaa, kohtuullisesti pehmeää rasvaa, vähän suola ja runsaasti ravintopuitua. Ruokavalio toimii usein osana sairauden hoitoa tai sen ennaltaehkäisyä. Erityisruokavalion syynä on usein ruoka kuten maitoallergia tai keliakia. Islamissa halal tarkoittaa kaikkia, mikä on Jumalan lain mukaan sallittua ja luvallista. Muslimit eivät syö sikaa verta tai käytä alkoholia. Juutalaisessa ruokakulttuurissa sallituista ruuista käytetään nimitystä kosher. Esimerkiksi sianliha, suomuttamat kalat ja äyriäiset ovat kiellettyjen ruokien listalla. Omat elämänarvot vaikuttavat ruokavalioon. Eläinten oikeudet tai ekologisuus voivat olla ruoavalintaperuste. valintaperuste. Kuluttaja voi jättää ostamatta tehotuotettua lihaa ja tehdä ekologisia ja vastuullisia valintoja suosimalla kasviksia, luomua tai lähiruokaa. Kasvissyönti on eräänlainen yläkäsite, jonka alle mahtuu monenlaisia ruokavalioita. Kasvisruokavalio koostuu joko pelkästään kasvikunnan tuotteista, tai se sisältää rajatusti eläinkunnan tuotteita ja on kasvisvoittoinen. Kasvisruokavalion taustalla voivat vaikuttaa muun muassa terveydelliset, eettiset tai ekologiset syyt. Vegani on henkilö, joka ei syö mitään eläinkunnasta peräisin olevia tuotteita, kuten lihaa, kalaa, munia, maitotuotteita ja niiden johdannaisia. Vitani ei myöskään nosta eläinperäisiä vaatteita, kuten nahkaa ja villaa, eikä tue palveluita, jotka perustuvat eläinten riistoon. lakto käyttää eläinperäisistä elintarvikkeista vain maitotaloustuotteita. lakto ruokavalioon kuuluvat kasvikunnan tuotteiden lisäksi maitotuotteet ja kanamuna. Peskovegetaristiseen ruokavalioon Sisältyy kasvisten lisäksi ainoastaan kalaa ja äyriäisiä. Siihen voivat myös sisältyä maitotuotteet ja kanamuna. Semivegetaristi tai fleksaaja koostaa ruokavaliensa kaikista muista eläinperäisistä tuotteista paitsi punaisesta lihasta. Ruokavalioon sisältyy siis kasvikunnan tuotteiden lisäksi siipikarjaa, kalaa ja kanamaa. Fennovegaaninen ruokavalio on vegaaniruokavalio, joka kootaan kotimaisista ja mieluiten oman asuinpaikan lähellä kasvaneista ja tuotetuista vegaanituotteista. Kotialueen tuotantoa tukemalla Fennovegaani auttaa lähialueen työntekijöitä ja yrityksiä. Elävä ravinto on ruokavalio, jota noudattavan auttii vain kypsentämätöntä ja mahdollisimman vähän jalostettua ruokaa. Ruoka on siis raaka ravintoa, jota ei kuumenneta, paiseta eikä keitetä. Pääasiassa ruokavalio koostuu hedelmistä, vihanneksista, pähkinöistä ja siemenistä. Makrobioottinen ruokavalio perustuu itämaiseen ajattelutapaan. Makrobiotiikan mukaan ruokaineessa vaikuttaa kaksi vastakkaista toisiaan täydentävää voimaa, yin ja yang. Ruokavalion kuuluu paljon kuituja, vähän rasvaa, paljon kasviksia ja jyviä, kasvisproteiinia sekä rajoitetusti lihaa. Luomuruokaa painotetaan. Erityisruokavalioita noudattavan on tärkeää huolehtia, että hän saa riittävästi ravintoaineita välttäessään tiettyä ruoka-ainetta. Esimerkiksi malitoallergikoon on muistettava huolehtia maidosta saatavan kalsiumin ja D-vitamiinin riittävästä saannista. Jos allergiat vaativat monen ruoka pois on viisainta kääntyä ravitsemusterapeutin puoleen. Oikein koostettu kasvisruokavali on terveellinen, mutta kasvisyöjien tulee kiinnittää huomiota riittävän proteiini- ja energian sekä muun muassa B12-vitamiinin, D-vitamiinin, kalsiumin ja saantiin. Aitotuotteiden puuttuminen ruokavaliosta lisää osteoporoosin riskiä. Vihasta saatavan hemiraudan vähäinen saanti voi johtaa anemiaan. Tämän videon tuotti Annan terveystiedon sivut. Seuraa somessa Facebook, Instagram, YouTube ja Google-sivustoihin kerättävä materiaalipankki.